היי, השאלה הפעם היא איזה סימן מופיע לפני סינוס של מינוס 210 מעלות, ואיזה סימן מופיע לפני קורסקנט של מינוס 210 מעלות, סימן חיובי או שלילי, חישבו בהתחלה על כך בעצמכם. כדי למטה לשאלה, יהיה לנו לעזר בהגדרת הפונקציות הטריגונומטריות במעגל היחידה. נסרטט אם כן, מעגל היחידה. זה מעגל היחידה, מעגל שהרדיוס שלו 1, הנקודה הזו, למשל, שבה המעגל חותך את ה-X, היא 1 פסיק 0. זאת 1 פסיק 0. ראיתם כבר מעגל כזה לא פעם ולא פעמיים. אתה נסרטט את הזווית, הזווית הזו של מינוס 210 מעלות. לפי הנוהג נסרטט את שוק המוצא של הזווית לאורך הצד החיובי של ציר x נסתדד תו תקח אתה נחשוב איזה כיוון עלינו לסובב את הרדיוס כדי למקם את צוקה סיום של הזווית כיוון שציבוב תלויה בסימן של לפני הזווית אילו הזווית להתחיובית הסיבוב הוא יא נגד כיוון השעון במקרה זה הזווית שלילית ולכן לפיהנוג הסיבובו בכיוון השעון אתה עלינו להחליט עד איך לסובב את הרדיוס בכיוון השעון אם מסובב את הרדיוס עד קאן אז הצירו Y נקבל זווית של 90 מעלות ואם נמשיך ונסובב את הרדיוס עד קאן אז הצירו X נקבל זווית של 180 מעלות כדי להגיע למינוס 210 מעלית עלינו להמשיך ולסובב את הרדיוס בזווית של מינוס 30 מעלות, נתקדם אם כן עד לרבי הבא במעגל, הרבי השני, והזווית שנקבל תיראה כך, פחות או יותר, תיראה כך. ואיך נדע מהו ערך של סינוס הזווית? פשוט, נעזר בהגדרת מעגל היחידה. לפי ההגדרת הפונקציה הטריגונומטרית במעגל היחידה, הנקודה שבה שוק של הזווית חותכת את מעגל היחידה, כלומר, הקורדינטות של הנקודה הזו הן הקוסינוס של הזווית והסינוס של הזווית. הקורדינטות של הנקודו, הנקודה הזו הן, אם כן, קוסינוס של מינוס unterstützenר, זו קורדינטת ה-x, וסינוס של מינוס смотритеר. מעלות. הסינוס של הזווית היא קורדינטת ה-y של הנקודה שבה שוק הסיום את ובכן, האם קורדינטת y זו היא חיובית או שלילית? כפי שאנחנו רואים הנקודה שנמצאת מעל ציר x כך שערך ה-y שלה חיובי. שהסינוס של מינוס 210 מעלות, חיובי. עתה נחשב מהו סימן שלפני הקוסקאנס של מינוס 210 מעלות. לפי ההגדרה. קוס כנת של מינוס 212 מעלות הוא הופכי של סינוס של מינוס 212 מעלות. והופכי של מספר חיובי הוא. אם נליק אחד במספר חיובי מה נקבל? נקבל מספר חיובי אחר. מכאן שהם סינוס של מינוס 212 מעלות והם קוס של מינוס חיוביים חיובי לפניהם.